Заблок плануємо утеплювати пінопластом. До якої температури зовні можна робити фасад, нутрянка буде сохнути через відкрите вікна протяги. Не буде воно так сохнути, тому що фізику ви не зможете обдурити. Якщо ви збираєтесь робити внутрішнє оздоблення взимку, вся ця волога буде в стіні, якби ви там вікна не відкривали. Тим паче, якщо ви почнете відкривати вікна, робити протяги, і там всі ваші робітники, вони в той же день ці с протянутыми почками, простудами, соплями будуть, ну, и на хворіти і на на не наїзявляться потім. Тому ніхто такой хрінь не, не, не, не страждає. Далі, по температурі зовнішнього повітря, дивіться, якщо ми подивимося на температуру, коли проходить хімічна реакція, то це температура плюс 5 градусів. Тому будівельні норми, вони чітко пишуть, що якщо добова температура повітря складає менше, ніж плюс 5 градусів, це вважається зима. І ви повинні вже робити всякі тепляки, підгріви і так далі. Тому що якщо ви на холодну стіну при температурі повітря плюс 5 градусів стіна може бути плюс 2 плюс 3 градуси будете на, наносити клеєві суміші то вони там не будуть нормально набирати міцності тобто швидкість набору міцності буде настільки мала що може призвести наступне є таке поняття як розчин перегорів що значить перегорів це коли цемент більше не може набирати міцності із-за того що він вже хімічна реакція пройшла розумієте а структура рихла тому що періодично воно замерзає або дуже швид... дуже повільно набирає міцності і волога його його просто не дозволяє сформувати правильну структуру самого розчину або клею тому все ж таки при температурах плюс 5 градусів краще вже робити тепляки або відкласти ці роботи до весни, але не початок весни, а кінець весни, коли повітря і стіни вже прогріються, якщо вас цікавить якість цього будівництва.